מה זה משקל סגולי? המשקל הסגולי של גוף הוא הצפיפות של הגוף חלקי הצפיפות של המים הצפיפות של המים היא אלף קילוגרם למטר מעוקד לדוגמה הצפיפות של זהב היא 19,300 קילוגרם למטר מעוקד וכן המשקל סגולי של זהב הוא 19,3 הצפיפות של קטסבוד היא 1400 קילוגרם למטר מעוקד אלכן, המשקל הסגולי של קטשאפ הוא 1.4. במשקל הסגולי אין יחידות, כי הוא המנה של שתי צפיפויות. היחידות מצמצמות. אז למה להגדיר משהו שנקרא משקל סגולי? הדבר הנכבד לקבל משקל סגולי הוא שעבור גופים שצפים, המשקל הסגולי אומר לנו איזה חלק של הגוף הזה יהיה מתחת למים בזמן הציפה. בדוגמאות ישנה קובייה אץ. ש'amישק על אסכולי שלו EFס נקודה שתיים, יתצوف במים, מכיוון ש'amישק על אסכולי לו EFס נקודה ש- 20 אחוז של הקובייה, היה מתחבר בתנאי מים בזמנו הציפה. בימן הקובייה האץ היא שש, 60 אחוז מהנפוח, היה שבקוא מתחבר בתנאי מים. האקארק יש סיפוק של 120 קילוגרם לנפח מוחלט. קוראו שדבר שהמשקל הסגולי שלו הוא 0.92. זאת הסיבה ש-92% מנה נפח של כרחון נמצא בעצם מתחת בפני המים. מה קורה אם 2,700 קילוברמן מטר מורכב? המשקל הסגולי היה 2.7, מה שהיה אומר ש-270% מהקובייה היה שקוב המים. מה? לא ייתכן שיהיה יותר מ-100% גוף שקוע במים, גם אם הוא היה צולל לתחתית, הנפח המרבי השקוע היה 100%. אם המשקל הסגולי של גוף גדול מ-1, הגוף הזה השקע, שמניחים אותו הפני המים, יהיה לו בדיוק 100% מנבחור שקוע. בדרך כלל, על במשקל הסגולי, מתייחסים לצפיפות של הגוף, חלקי הצפיפות של המים. לפעמים כדי להגדיר את המשקל הסגולי, ליאחס לנו זה אחר, לא ביאחס למים. הדגמים הנחינם קובייה של צפיפותה 683 קילוגרם מètre מוקב אל שמן, של 850 קילוגרם מètre מוקב אל שמן. כשאר נמצאת תחוץ, נמנף רק הקובייה, אשר קורא מתחัด ל-2 שמן. אקצרתי בצפיפות של שמן, מנקם בצפיפות של מים, בנוסחת המשחק הלאומי, צפה על פני השמן. ش 75% من نفخا شكوا متخذه ب2000